نوي خدای مزون او بهوال دمتوب خیر خوشی بین قال برنامه جيرو قال دي سر هنديكو په جيرمان قالك جورا قالك نمونه تنکس جيرمان شونه برابرې خو ابي تاوان ابي شاشيت مزن مزن أبي بجن سردمه عضو الدوله کي شرکت دي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 وكان هناك ان جميل جدا، وكان هناك فستق وكان هناك فستق، وكان هناك فستق، وكان هناك فستق، وكان هناك فستق، فستق، وكان هناك فستق، وكان هناك فستق، اف كوكل باهيفا اف هينغ فينا اف جيزو في دابا جازي حكم هندي كتو بازرغاني بريكا كو وانا خلق جد اف وأنا أقول لك أن هذا الموضوع ينقل إلى أن هذا الموضوع ينقل إلى أن هذا الموضوع أو إلى أن هذا الموضوع ينقل فلان أن هذا الموضوع ينقل إلى أن هذا الموضوع ينقل إلى أن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 وكانت هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون هناك أشخاص يقولون هناك أشخاص بِيْ أن ولكن خذ بالثأر حتى حين في الأرض التي تجدها في الأرض التي تجدها في گوتي ميناكو جن گوتي هر باجيري من دوك تشي بس كنت كنت أه... جين. ابي اخفني بجن افسر كت نبرك تشد مدام لي التي حشي هاد مفوركي مازن المولابي فوريه بدني گوتي ني الامتك جن او اخفنا ابي بوونو گوت وكيكوشتين رابيد گوتي مابوتشي او اخفنو وي گوتي كوانهني ما بجن تشد ما فورادون وا عنوان مولج دار التي رامل فلان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 بابي هات نديار كني اوي حضرتي جهانوي برتي جهانوي غزاوان هني شيا بيشتي مرنا خاجك توليت خو بو جوجاك ترا نيل alors صد بين جار كي بيجن كاسك هبي مروفك بي بي بي كشف درد كارتا ميجن اوي بري خداني يعني او مجلسه اوترن تخوري اسوار خلتك كيش أنا أقول لك أن أي وزير وأي شخص أن يكون هناك أي شخص في العالم، وكان يحب أن يكون هناك أي شخص في العالم، هناك في العالم، هناك هناك هناك هر هناك كسي فلان کاسي کور فلان کاسي من فلان زانیار یادایه فلان کاسي کور فلان کاسي من فلان گوتنال من فلان کاسي کور فلان کاسي اوسه او په وچاندی دوش مجلسه خو کشف کړن ديار کړن اوانه اخنطپی په طرف دی بونه وروتوین وت غوس نمورې کو دی کایټ به جن یعنی بابته وبيكو شينوار منها يعني ان اس ان جن كامل ومن بارياب ان بيجنبي او آه تمام ربي منصوري بي جال جوان راقي يا غرام بها، ناوي دجوار دا، إن شاء الله كشفت. نراقبي فعلًا الغلاة دا، جدا، غوجين كا خاوي غلاة دزي بك طضمولانا ماليدزي دازي دايرزلامي او ابي منصوري شرطه 3 ريكرت دولاتي جدايه اي كتبت جدارت موجودة بحثت كم بيجن جاركش جارا رحمه خد لبتن صلوات خد السر بن داود عليه السلام عند كاتن داف كدش جن كاتن داف بتشيت خال دياره الهلال ناتشونا بولا و كشولكين قرقت بتشي كي إيك شوانات بتن بتشيت هر دكان شققك أودي بيشتن أودي من كمنه عند ب كاتن بيشتن بتشي يعني إن دف عليه السلام نشتن... في ان... أنا من لك أن هذا الموضوع كان في سليمان، وكان سليمان يقول لك أن سليمان، أن سليمان، وكان سليمان سليمان، وكان سليمان يقول لك أن في بس نمرن بتش كشتني بيت إنسان جالك هرجعه راح تقدر. إن جه الدايكي كير قير كير حوار قتني ننننن. بلا بتشيك بويبت بس نكح. إن شنقي أستلماني شافر اوبت قت آب فيتشندي مزاني. أف بتشيك يويه قير إنسان في الحالة كير بتن ولو بتشيك ببو إيكاديجي بتن. بقول لكو بي. يعني بتا. يعني. فون من الحساب قالك ديت الحين فيشان دونه كنتت بني احتمال مثلا ما راضيه كي دراوا كي فعل اكيد مروديكت مرودشت هيك اشيكو ابي كبره ديار بكتن جار ان عس مرفق يوسفانم مرفق في الباس ناشيون فيلال مبك، في هفيه هندكو في البازة، يا